محمد اور علی نام کی تاثیر اپنی نام کی تاثیر دیتی ہے اے دل دود کا پاو کہاں سے پا لے آقا کی اے دل کہ کچھ سے بڑھوتری اس قوم کی اور بڑا جفاک دی سکتا کہ ہم تیل بند کر سکتا سکتا کہ ہم تیل بند کر سکتا اپنے ہوئے دلوں نے اپنے سبھی چھوڑ کر سبھی کو چھوڑ کر انجم جو سبھی جو ہیں کر لیے جا سے ماتا سے